Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε ο σομπούκο στη χύτρα ταχύτητα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το πιο μαλακό κρέας που έχετε δοκιμάσει ποτέ σε μοσχάρι, το πιο ζουμερό, με την πιο πλούσια γεύση. Όλοι ξέρουμε ότι το σομπούκο είναι το πιο premium μαγειρευτό κατσαρόλας που μπορούμε να φτιάξουμε και σήμερα θα το φτιάξουμε σε χρόνο ρεκόρ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα βάλουμε μπρος τη χύτρα ταχύτητας, εδώ, μέτρια φωτιά, όχι δυνατή, γιατί θέλουμε να καραμελώσουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, από λαχανικά δεν έχω πολλά πράγματα. καρότο, σέλερι, κρεμμυδάκι, τέλεια και καρότα. Κόβουμε τα κοτσανάκια, εδώ, τελεία. στη μέση. Και εδώ, ωραία κομμάτια. Καρότο στην άκρη. Σέλβε. Εδώ. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή και επειδή το Σομπούκο έχει μυστικά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε ατόφιο όπω είναι το κρέα και να μην σπάσει καθώ ψήνεται. Νομίζω ότι η χύτατα ταχύτητα μα δίνει αυτή την πολυτέλεια γιατί δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε το κρέα μα καθόλου. Επειδή θα ψηθεί όλο με τη χύτατα ταχύτητα, δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε, θα ψηθεί το κρέα και οπότε θα μείνει ολόκληρο και δεν θα διαλυθεί. Το πιο σημαντικό είναι η παρουσίαση αυτού του κρέατο γιατί τη γεύση θα τη βγάλει 100%. Ε, οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε ακριβώ τη συνταγή μου. Τώρα. Έχει πάρει λίγο φωτιά η χύτρα ταχύτητα εδώ. Δεν βάζουμε πολύ λάδι, σα-ίσα μία-δύο κουταλιές τη σούπα για να μπορέσουμε να καραμελώσουμε τα λαχανικά μα. Ρίδω μέσα καρότο, σέλερι, κρεμμύδι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κάτι και ένα έχει επιτυχία. Ξέρουμε ότι αυτά τα λαχανικά πρέπει να πάνε μέσα. Μία σκελίδα σκόρδο, λεπτέ φετούλε. Και το σκόρδο πάντα το αφήνω στο ελάχιστο δυνατό. Εννοείται πω μπορείτε να βάλετε και δύο, και τρει και τέσσερα σκελίδε σκόρδο αν λόγω σου σα αρέσει. Και βέβαια, σίγουρα δεν θα έχει γεύση σκόρδου στο τέλος το φαγητό. Καταλαβαίνετε ότι η χίτα τα αυτή τη κάνει μαγειρεύει όλα τα λαχανικά, τα καραμελώνει και αυτό που θα πάρουμε στο τέλος από το σκόρδο είναι ένα σπουρέ σκόρδο που θα είναι γλυκός και δεν θα έχει γεύση σκόρδου. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και το θυμαράκι μου, θέλω θυμάριση συνταγή. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να ψήσουμε τα λαχανικά μας. Θα προσθέσω δύο φύλλα και. Όση ώρα καραμελώνουν τα λαχανικά μα πάμε να ετοιμάσουμε το κρέα μα. Εδώ. Έχω πάρει το σομπούκο, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το σομπούκο. Ουσιαστικά είναι το ποδαράκι μαζί με το κόκαλο. Το μυστικό στο σομπούκο είναι ότι έχει το κόκαλο στη μέση, δεν το έχουμε αφαιρέσει και όλη η γεύση έρχεται μέσα από το κόκαλο το μεδούλι. Υπάρχει ονομασία στο εξωτερικό, αυτό ονομάζεται Marrowbone. Είναι κάτι πάρα πολύ ποιοτικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο, μα αρέσει και βέβαια πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώ θα το σερβίρουμε. Γι' αυτό το λόγο όπω βλέπετε αυτό που κάνω για να διασφαλίσω ότι δεν θα σπάσει το κρέας μου ή να πάρω λίγο σπάγκο εδώ και να δέσω το κρέας ώστε να μείνει κολλημένο το κρέας πάνω στο κόκκαλο. Επειδή θα με γυρέψω για αρκετή ώρα το κρέας μου, η τάση που έχει το κρεας ωστε να μεινει κολλημενο το κρεας πανω στο κόκαλο. επειδη θα μου γυρεψω για αρκετη ωρα το κρεας μου η ταση που εχει το κόκαλο με το κρέας είναι το ένα να ξεκολλάει από το άλλο. Εμείς δεν θα το αφήσουμε. Γιατί, Γιατί το δέσαμε. Πάει το ένα. Πάμε να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Απ' τι πιο ωραίε συνταγέ. Το κρέα μου είναι έτοιμο, αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα του. Θα το αφήνω λίγο στην άκρη. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα λαχανικά μα. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν καραμελώσει, και μόλι καραμελώσουν τα λαχανικά, θα βάλω μπρος και ένα τηγάνι δίπλα. Να αρχίσει να καίει αντίκτυπο, γιατί θέλω να ψήσω και το κρέα μου. Τώρα, καθώ τα λαχανικά μου πήραν ωραίο χρώμα και έχουν καραμελώσει, θα ρίξω μέσα το πελτέν Θέλω να κάνω μία πλούσια, πλούσια σάλτσα. Το σομπούκο, αυτό που καταφέρνουμε να κάνουμε καθώς το μαγειρεύουμε είναι να πάρουμε μία Υπερπλούσια σάλτσα γιατί βγάζει τη ζελαθήν το κρέα, πίζει το κρέα στη σάλτσα μα, πίζει και από την ντομάτα, πίζει και από το μεδούλι, γιατί το μεδούλη βγάζει αυτή την, το βούτυρο, α το πω έτσι, που έχει ουσιαστικά μέσα και πίζει και αυτό το ίδιο τη σάλτσα. Και γίνεται κάτι μαγικό. Το ζουμί από το σομπούκο δεν θε να το μοιραστεί με κανένα. Θε ψωμάκι δίπλα και ό,τι μείνει σιγά σιγά να μπορέσει να το φά και να το ευχαριστηθεί. Τώρα, έχω τα μυρωδικά μου εδώ πέρα. Τιμάρει και ρίγανη ξέρω. Λίγο μπουκοβό, λίγο ίσα ίσα να τσιμπάει στη γεύση. Ανακατεύω. Εδώ, και κοιτάξτε εδώ, κόπο Παναγία Τι πράγμα είναι αυτό. Να τρώει η μάνα και το παιδί να μην δίνει. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σβήσουμε με λίγο κρασί. Κόκκινο, ανακατεύουμε. Θέλω να βάλετε ωραίο κρασάκι. Ακόμα και μαυροδάφνη, άν έχετε κάποιο γλυκό κόκκινο κρασί, μου κάνει. Θέλω να είναι ποιοτικό το κρασί για να γλυκίσει λίγο το φαγητό μου. Θέλω να είναι έτσι γλυκό. Η μαυροδάφνη, η κουμανταρία, η μαδέρα, η πόρτο. Ό,τι κρασί σα αρέσει. Λίγο γλυκό να είναι. Θα ρίξω μέσα και το ζωμό μου. Εδώ ανακατεύω. Και θα ρίξω μέσα και την ντοματούλα μου. Voilà. Τώρα με το ρίξω και την ντομάτα. Θα Σχεδόν την κλείνω και πάμε τώρα στο κρέα. Οπότε, παίρνω αλάτι και θα ρίξω αλάτι πάνω στο κρέα. Θέλω το αλάτι να πάει μέχρι μέσα, μέσα. Παρακατεύω, φροντίζω το αλάτι να πάει παντού. Κοιτάξτε εδώ, εδώ και λίγο αλεύρι. Θα δημιουργήσει μια ελαφριά κρούστα. Και επίση, αυτό το αλεύρι τι θα κάνει, και αυτό από τη σειρά του θα πήξει τη σάλτσα μα. Αλεύρι, ζελατίνη από το κρέα. Πλητέ ντομάτα. Σίγουρη επιτυχία για το φαγητό μα. Τώρα, παίρνουμε λίγο λάδι εδώ. Τώρα θέλουμε λίγο περισσότερο. Περίπου 5-6 κουταλιές τη σούπα. Δεν θα το χρειαστούμε αυτό το λάδι. Γι' αυτό και ψήνω σε διαφορετικό τηγάνι, γιατί αυτό το λάδι θα καεί μαζί με το αλεύρι. Και δεν θέλω να πάει στο φαγητό μου. Θέλω το φαγητό μου να είναι ποιοτικό. Και ρίχνω το κρέα του μέσα για να δώσω ωραίο χρώμα. Κάτσε εδώ και εδώ. Τώρα, με το που πάρει ωραίο χρώμα το κρέα θα το ρίξουμε μέσα στη χύτρα ταχύτητα. Και από εκεί και πέρα η χύττα ταχύτητα θα κάνει τη διάκριση. Και το κρατάκι μου έχει ψηθεί από την μία πλευρά. Θα το γυρίσω από την άλλη. Δίπλα είναι κλειστή η κύτρα μου, γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βράζω το ζουμί. Θα εξατμιστεί. Πρέπει να βάλω και Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσω δίπλα μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το σώμα που κοιτάξτε εδώ. Ε, δεν είναι μαγικό. Θα γυρίσω για από εδώ. Πόχω μαγεία. μαγεία. Μαγεία, μαγεία, μαγεία. Και εδώ. Λοιπόν, τώρα που γυρίσαμε για την άλλη πλευρά. Ξαναβάζουμε μπρος τη χύτρα μας σε μέτρια βοτιά, εδώ και μεταφέρουμε το κρέατάκι μας. Ένα προσεκτικά κρέατάκι μέσα και πάει και το τελευταίο μας και αυτό μας. Όπως βλέπετε αυτό το λάδι μαζί με το καμένο αλεύρι είναι κάτι που δεν χρειαζόμαστε. Τώρα τι κάνουμε, κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητα. πάμε στην ένδειξη 2 εδώ που βλέπετε, και αρχίζουμε και περιμένουμε. Με το που φτάσει στο κύτρινο χρώμα η βαλβίδα, ξέρουμε ότι το φαγητό μας έχει αρχίσει να βράζει. Περιμένουμε λίγο ακόμα και σε λίγο θα πάει στο πράσινο σημείο. Με το που πάει στο πράσινο χρώμα η βαλβίδα μας, τι σημαίνει, θα μιλώνουμε τη φωτιά μας και σιγοβράζουμε για 30 με 35 λεπτάκια. Μετά από 30 με 35 λεπτάκια, το φαγητό μα θα είναι και μόλι το φαγητό μα είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα τη απόσημπίεση. Και για να σερβίρω αυτό το φαγητό, το μόνο που έχουν είναι λίγο ριζάκι. Μπορείτε να βάλετε πουρέ, ρύζι, πατάτε, ό,τι καρνιτούρα θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι το φαγητό μα έχει μέσα λαχανικά. Οπότε θέλουμε ένα υδατάνθρακα. Εγώ έχω χτυμάσει λίγο μπασμάτι εδώ. Σα αρέσει το μπασμάτι? Ρίχνουμε το μπασμάτι μέσα, εδώ στο πιατάκι μα. Είναι αρκετό αυτό για μία μερίδα. Εντάξει, είναι πολύ σπίρο, πολύ ωραίο. Και το φαγητό μα είναι έτοιμο. Καλώς εχόντων, δεν θα χρειαστεί να προσθέσουμε τίποτα. Βλέπετε ότι το φαγητό συνεχίζει να βράζει εκτό φωτιά. Και αυτό οφείλεται στο μοναδικό πάτο τη κύτρα ταχύτητα. Συνεχίζει να βράζει γιατί είναι μοναδική η μοναδική τεχνολογία. Οπότε ήρθε η ώρα να σερβίγουμε. Να σα πω ότι με τη κύτρα ταχύτητα έχουμε μειώσει ω και 70% το χρόνο ψυχήματο. Και επίση ω και 50% την κατανάλωση ρεύματο ή γαζιού. Οπότε μα συμφέρει και πρέπει να το κάνουμε όλοι. Λοιπόν, τώρα. Θέλω κάτι έξυπνο για να μπορέσω να πιάσω αυτή μου κάνει, νομίζω. Γιατί πρέπει να προσέξω να μην μου σπάσει πάλι το κρέα. Γιατί πρόσεξα τόση ώρα ώστε το κρέα μου να βγει ατόφιο. Έτσι όπω είναι, χωρί τα χαλάστο, βλέπετε. Οπότε και στο σερβίρισμα πρέπει να προσέξω το ίδιο. Κεκ, okay, κεκ, okay, okay. Παρ' ολόκληρο το σοκούκι, κοιτάξτε εδώ όλα. Oh, τώρα, έτσι όπω είναι, θα κόψω το σπάγκο. Κοίταξε εδώ με το που κόβει, τι γίνεται. Απλά αρχίζει να διαλύεται. Mm. Το μόνο που κρατούσε το κρέας πάνω στο κόκαλο ήταν ο σπάγκο. Γιατί? Γιατί το κρέας έχει γιώσει, κοιτάξτε. ώρα να ρίξω και λίγο ζουμάκι. Όλα, αλλά. Κοίταξε εδώ. Αυτό το ζουμί. Έχει όλη αυτή την υπέροχη ζελατίνη, που σας έλεγα. Αυτό το ζουμί έχει όλη αυτή την υπέροχη γεύση. Είναι συμπυκνωμένη γεύση. Άμα η γεύση είχε μία ετοιμολογία, θα ήταν αυτό ακριβώς το ζουμί που βλέπετε εδώ πέρα. Παναγία μου. Είναι ό,τι πιο νόστιμο μπορείτε να πάρετε από ένα μοσχάρι. Λίγο τιμάρι. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι γιατί αυτό το, το αγαπώ. Λίγο θυμαράκι, κοιτάξτε εδώ, λίγο υπέρι και μια σταλιά ελαιόλαδο και λίγο υπεράκι. Και τώρα η ερώτηση που όλοι περιμένετε είναι ποιος θέλει να δοκιμάσει. Έχει γίνει χαμός, 100 άτομα έχουν σουκώσει το χέρι του, μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο στούντιο, αλλά δυστυχώς για ακόμα μία φορά ποιος θα δοκιμάσει πρώτος, ο φίλος μας ο Κοιτάξτε εδώ, το βευγάλα. Το κρεατάκι μου βιλώνει. Δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Χρειάζεται μόνο απλά να μαθήσετε ελάχιστα το κρέα. Αϊώνη. Mm. Δεν ξέρω τι είναι πιο φανταστικό. Το κρέα ή το ζουμί. Ποια θα είσαι και εσύ ο πιο φανταστικό, γιατί μπορεί και εσύ να το φτιάξει. Αν ακολουθήσει ακριβώ τη δεγίδα μου, θα το φτιάξει. Mm. Μπορεί να το φτιάξει θέλω να βγει φωτογραφία σα. social media για να το δω. Mm. Θα κάνω λοιπόν. Επίση. Λοιπόν, μην πω εδώ να το ξαφώ. Θέλω να κάνεις κομμέντς κάτω από το βίντεο, να πεις άμασο άραση στην συνταγή. Επίσης, θέλω να μοιρασίσεις στην συνταγή με τους φίλους σου. Μπορείς? Ωραία. Άμα τα κάνεις όλα αυτά, κάνε ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σου!